Storina Matei îl nimicete pe Florian Coldea, după avertismentul privind anularea protocoalelor, minte. Nu există niciun pericol. Anularea protocolelor serviciului român de informații pune în pericol securitatea României, este concluzia fostului adjunct al serviciului român de informații, Florian Coldea. La finalul unei noi audieri la Comisia de control, audiere care a durat aproape 7 ore, Jurnalista Sorina Matei reacționează și spune într-o postare pe Facebook ce Florian Colde de Amintei ce nu există niciun pericol, fecând trimitere la OUG din 2016 prin care SRE a devenit legal, iar organ de cercetare penală în cazurile de siguranță naționale sublinierei terorism. Cum minte domnul f. Holdea sublinierea induce cu intenție în opinia publică. Domnul F. Coldea crede ce, în mod profund, gre sublinierea IT sublinierea i periculos, ce instituțiile României funcționează doar în baza protocolelor pe care dânsul le-a făcut sublinierea i semnat sublinierea îi nu în baza legii. Dacă nu sunt protocoale atât de dragi sub liniere de ilegale, instituțiile, adictele a este în imposibilitate să lucreze. Spun ce domnul Fe. Col de aminte. În sensul că nu există niciun pericol, sublinierea e nicio imposibilitate. Pentru ce din martie 2016, după decizia CCR 51 și uda potrivit ordonanței de urgență trecut repede prin guvern de doamna Plun într-o vineri seara, SRI se a devenit legal, iar organ de cercetare penală în cazurile de siguranță național sublinierea terorism. Deci sublinierea i-a extins ca legal pe infracci, unile de de național. A sublinierea dar, niciun pericol. Democrația este doar pe lege sublinierei supremacia ei în acord cu respectarea drepturilor subliniere. Libercilor cecenilor, de finciadă of oflau, legea există, dar democrația nu este pe protocoale ilegale, secrete, care, adaug la lege, sublinierei, sunt făcute pe submas. În plus, justicia este un serviciu public, niciodată secret. Subliniere-i funcționează doar în baza codului penal sublinierea a codului de procedură penal, scrie Sorina Matei, pe Facebook. Florian Coldea a fost audiat joi pentru a doua oară în Comisia Parlamentară de Control al Sepuntre. La finalul discuilor. Postul prim adjunct al directorului se A declarat ce în acest moment nu mai există protocoale încheiate de serviciu, ceea ce înseamnă ce risc mese vulnerabilisme atât securitatea României, cât și securitatea aliailor notri. Urmarea acestui asalt fere precedent asupra problematicii cooperii cu Ministerul Public, pentru realizarea atribuilor pe care serviciul le are, inclusiv în ceea ce privește decizia CCR, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește infracțiunile la adresa securității naionale, cum ar fi spionajul i tereptarea, parialii terorismul. zi nu avem protocoale. Cum acționăm pentru a proteja interesele României și ale aliailor noștri, în situația unor probleme pe aceste zone deosebit de sensibile. Luai de valurile retorici, să nu uitme lucrul important. Vulnerabilitatea are o singur caracteristic: e exploatabil. 6. Trebuie să găsim soluții clare. Ce să facem? Ar trebui să comunicăm spionilor iter-editorilor ce nu mai avem protocoale și să nu se mai implice în astfel de activități, a declarat Coldear, la finalul audierilor.